بسم اللہ الرحمٰن الرحیم، نحمده و نحمد ہنسلیٰ رسوله ہلکریم اما آباد اباب گرامی آج ہم نے مختصر القدوری کا سبق نمبر چونتیس پڑھنا ہے اور سبق نمبر چونتیس یہ کتاب مکتبۃ البشرا کے صفحہ نمبر دو سو کتاب الحج کتاب الحج کے باب الجنایات سے ہم پڑھ رہے ہیں دیکھیں وہ انصاء اللہ صب اعلیٰ محرم فقط له ہو فلاں شعیہ اور اگر حملہ کر دے درندہ محرم پر اور محرم اپنے دفاع میں اس درندے کو قتل کر دے تو فلاں شیعہ علی ہی تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی اگلا مسئلہ بیان فرمائے کہ اگر مجبور ہو محرم شکار کے کھانے کی طرف یعنی اس کے پاس کھانا ختم ہو گیا ہو اور کوئی چیز ہو نہیں تو اس نے شکار کو قتل کر دیا قتل کر کے اس کو کھا لیا تو علیہ ہل تو اس صورت میں محرم پر اس شکار کی جزا آئے گی اگلا مسئلہ بیان فرمایا کہ ولا بعص ولا باعث محرم شاط و البقرا بقراطا وبعرا ود جا جاتا دیکھیے کوئی حرج نہیں کہ محرم ذوا کر سکتا ہے بکری کو گائے کو بعیر اونٹ کو دجاجہ مرغی کو اور بتل کسکری کہتے ہیں بدخ کو کسکری یہ بغداد کا ایک شہر ہے تو سہب قدوری علی رحمٰ نے اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا یعنی یہ عام ذبیہ ہے اگر اس نے اپنی کوئی ایسا جانور خریدا کھانے کے لیے یا اس کو کسی اور نے دیا یا کسی اور نے کہا کہ اس کو ذبح کر دو وہ وہ شکار میں سے نہیں ہے تو ان کو ذبح کرنا اس کے لیے جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اور اگر محرم نے قتل کیا حماً مسرولن بالوں والے کبوتر کو یا مانوس ہرن کو فعلی ہل تو اس صورت میں محرم پر جزا آئے گی اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ذبح کیا محرم نے شکار کو تو اس صورت میں اس کا شکار جو اس کا ذبیہ جو ہے وہ مردار ہے اور اس کا کھانا جائز نہیں ہے یعنی شکار کو محرم کسی اور نے شکار کیا لیکن محرم اس کو ذبح نہیں کر سکتا تو اب اس صورت میں یا محرم نے شکار کر کے اس کو ذبح کیا تو یہ حلال نہیں ہے اس کا یہ مردار ہوگا آگے نہیں ہے کوئی حرج یہ کہ کھائے محرم اس شکار کو کہ جس کو حلالی نے شکار کیا ہے اور اس کو ذبح کرے ہاں حلالی نے شکار کیا ہے تو محرم اس کو کھا بھی سکتا ہے اور اس کو ذبح بھی کر سکتا ہے لیکن اگر یہ جو پیچھے مسئلہ نا وہ حل محرم اس کا مطلب یہ کہ اگر محرم نے خود شکار کیا اور اس کو ذبح کیا تو پس اس کا ذبیہ مردار ہے اس کا کھانا حلال نہیں لیکن آگے دکھ کر کے نہیں ہے کوئی حرج عقل المحرم لحم سعید کہ وہ شکار کے گوشت کو کھائے کہ جس کو حلالی نے کیا ہو اور اس کو ذبح کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے جب نہ دلالت کی ہو محرم نے اس کے اوپر یعنی محرم نے شکار کے پکڑنے پر نہ دلالت دی ہو اور نہ ہی ولا امرہو بسعید اور نہ ہی کسی کو حکم دیا ہو کہ میرے لیے شکار کر کے لاؤ یا مجھے شکار کر کے کھلاؤ اس طریقے سے اور اگلا مسئلہ بیان فرمایا حرم کے شکار کے بارے میں حرم کے شکار میں کہ جب زبا کرے اس کو حلالی تو جزا ہے حرم کا شکار محرم ذبح کرے یا حرم کا شکار حلالی ذبح کرے تو دونوں پر جزا آئے گی اور اگر کاٹا حشیش الحرم حرم کی گھاس کو خدرو گھاس کو کہتے ہیں او رح اللدی لئی مملوکن یا کسی ایسے درخت کو کاٹا کہ لیسا بھی مملوکن جو کسی کی ملک نہیں ہے فرمایا کہ ولا ہوا مما اور فرمایا کہ ان میں سے کہ جس کو لوگ اگاتے ہیں ان کو کاٹا تو پس اس صورت میں فعال ہی ہو تو پس اس کی قیمت واجب ہوگی اگلا مسئلہ بیان فرمایا وہ کلو ہر وہ شے کے جو ہم نے ابھی پیچھے بیان کیے ہیں کہ اگر محرم یہ کرے گا تو اس صورت میں محرم پر دم لازم آئے گا یہ سارا حج افراد ہے یعنی حج کا احرام باندھنے والا ہو یا فرمایا کہ اس صورت میں عمرے کا احرام باندھنے والا ہو لیکن اگر وہ دم قران ہے دم قران یعنی حج قران کا احرام باندھا ہے حج اور عمرے کے اکٹھے تو اب اگر وہ راستے میں کوئی شکار کرتا ہے راستے میں کوئی ممنوع چیز کرتا ہے یہ شکار کو دلالت کرتا ہے شکار پر یا گھاس کو کاٹتا ہے کسی اور جیسے ہم نے پیچھے سب تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے تو اب اس صورت میں اس پر دو دم آئیں گے کیوں اس لیے کہ اس نے دو احرام باندھے ہوئے ایک اس نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے اور ایک اس نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے تو اب اس پر دم ملیہ حج جاتی ہے اس پر ایک حج کا دم ہوگا اور آگے فرمائے کہ اور ایک اس پر جو دم ہوگا وہ عمرے کا ہوگا وہ دم ملی ہی تو ایک دم اس پر عمرے کا ہوگا اللہ مگر یہ کہ تجاوز کرے وہ مقات سے بغیر احرام کے اور پھر احرام باندھے وہ حج اور عمرے کا تو اب اس صورت میں اس کو ایک دم لازم ہوگا دیکھیں اللہ آئی تجاوزل مقات من غیر احرام ہاں گھر سے چلا تھا حج کران کا ارادہ کر کے لیکن مقات میں اس نے دونوں کا احرام باندھا ہی نہیں بغیر احرام کے مقات سے چلا کہ اب دم ہے لیکن اب اس پر ایک دم ہوگا کیونکہ ابھی تک حج اور عمرے کا ارادہ کیا ہے لیکن احرام تو نہیں باندھا ہاں اگر واپس آ کر مقاد سے اس نے احرام باندھ لیا ہے پھر اگر اس پر کوئی جنایت کرتا ہے تو اب اس پر دو دم ہوں گے وگرنہ دو دم نہیں ہوں گے صرف اس مسئلے کے اندر اگلا مسئلہ بین فرمایا کہ جب مشترک ہوں دو محرم حرم کے شکار کے قتل کرنے میں فعلا فعلاک الواحد منہما جزا الکابل تو اب ان میں سے ہر ایک پر جزائے کامل ہوگی یعنی اگر محرم شکار کرنے میں دو محرم ہیں دونوں مشترک اکٹھے مل کر دونوں نے حرم کا شکار قتل کیا ہے تو اب اس شکار کی مثلا اگر قیمت بنتی ایک ہزار روپئے تو دونوں ایسا نہیں کہ پانچ ایک دے 500 ایک دے بلکہ دونوں الگ الگ, الگ ہزار روپیہ دیں گے اور اگر مشترک ہیں دو حلالی حرم کے شکار میں تو بس ان دونوں پر اب ایک جزا ہوگی الگ الگ جزا نہیں ہوگی یعنی محرم نہیں تھے بلکہ حلالی تھے البتہ انہوں نے حرم کے شکار کو قتل کیا ہے تو اب ان پر بھی جزا آئے گی حرم کے شکار میں لیکن ان پر ایک جزا ہوگی الگ الگ جزا نہیں ہوگی اگلا مسئلہ بیان فرمایا کہ جب بیچے محرم شکار کو جب بیچے محرم یا خریدے محرم شکار کو تو اب اس کی خرید و فروخت باطل ہے محرم کا شکار کو خریدنا بھی جائز نہیں ہے محرم کا شکار کر کے بیچنا بھی اس کا جائز ہے ہاں البتہ یہ بے کرے گا تو یہ بے باطل ہوگی یہ بے جائز ہی نہیں ہوگی سرے سے آگے ہے باب الاحصار اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنے سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق آفرمائے فرمائے انشاء اللہ تعالیٰ اگلا سبق ہم باب الاحصار سے پڑھیں گے جزاک اللہ و مالین البلاغ